Hjärtlig välkommen till modul 3. Nå ska vi äntligen igång och så ska vi lage kursinnehåll. Vi kommer att bruka en del metafore hus och husbygging i denna modulen. Så det vi kan se si att mens du i modul 2 lagde hustegningen som huset skulle byggs efter, så ska du nå faktisk ut och bygga huset etter de tegningene du lagde i modul 2. Nå skal du finne materialene, du ska finne håndverkerne, og du ska gjøre det fysiske arbeidet med å bygge modulen. Dette her er først og fremst en praktisk modul, och det du ska levere, det er en ferdig modul med kursinnhold. Og denne modulen, den kan du gjenbruke i det ferdige eksamens din, som dette kurset her ender oppi. Så det her blir på en måte prototypen på hvordan du bygger dina andre moduler, for det er jo selvfølgelig lurt å ha et likt læringsdesign på de forskjellige modulene du lager. Så er det da spørsmålet, hvordan skal du erverve denne kunskapen om å bygge en modul? Ja, her er det flere måter å gå fram på. Det vi har valgt å gjøre, det er å dele våre erfaringer med å lage nettskurs på Høgskolen i Østfold over 10 år. Og vi har laget en trettenpunktsliste der vi deler våre erfaringer og prøver å gi praktiske eksempler på hvordan vi har bygd et nettkurs. Men det er ikke sikkert det er løsningen for dig, så det blir for dig å vurdere vad passer for mig vad passer ikke for meg. Og det finns mange måter å lage nettkurs på. Vi har også lagt til en frivillig del, som er det som er såkalt Hjør Drive-modellen, som NTNU har brukt på å bygge opp nettkurs tidligere. Denne delen er frivillig, men vi anbefaler absolutt at du ser på enda en type tilnærming til hvordan du kan bygge en modul i et nettkurs. Du står fritt til å velge hvilken plattform du ønsker å bruke til å bygge din modul. Men vær klar over hvis du velger noe annet enn standard verktøyet Canvas som vi tilbyr opplæring i i denne modulen, så må du selv stå for din egen opplæring, og du må også sørge for at sensor og veileder har tilgang til kursinneholdet i den plattformen som du velger å bygge din modul i.